مارچ سے آج ان سے پروٹوکال شکلیں دیکھے ان کو پروٹوکال آپ ان کی آ کر دیکھ لیں میں نے جو دیکھا ہے میں نے ان کے بجتے چہرے بھی دیکھے ان, ان کے میں غرور بھی دیکھا ہے آزادی مارچ میرا مطلب ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے باقاعدہ میڈیا پہ اب وہ جرنلزم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے وہ اجی اس وقت ہمارے ساتھ سدس موجود ہے سینئر اینکر ہے اور اگر میں رپورٹنگ اور اینکرنگ کی ان کا نام نہ لیا تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور واقعی بہت بڑی سینئر اینکر ہے